דיברנו הרבה על חשיבות של ההמוגלובין בתאי אדם האדומים, לכן נקדיש את הסרטון הזה כולו להמוגלובין. קודם כל, מפני שזה חשוב, אבל גם מפני שזה מסביר איך הם יודעים, תלו, תלוי לאיזה רבה מתכוונים לפעול ולדעת, אני, אני שם לדעת במרכאות, כי יכול לא דנים ביצורים תבוניים, אבל בכל זאת, איך הם יודעים כביכול מתי לספוג חמצן ומתי להיפטר מהחמצן? ובכן, הנה תמונה של חלבון המוגלובין. हמוגלובין. אנחנו רואים שו בנוי מארבע שרשראות של חומצות אמינו הנה אחת מהן וזו עוד אחת לא ניכנס לפרטים של זה אבל הן נראות כמו סרטים מסולסלים אם תדמיינו אותן אז הן קבוצה של מולקולות וחומצות אמינו הן מסולסלות סביב עצמן ככה ברמה מסוימת זהו תיאור המבנה שלהם בכל אחת מהקבוצות האלה או בכל אחת מהשרשרות ישנה קבוצה של הם כאן בירוק Uh, מכאן בהם שבהמוגלובין uh, יש לנו ארבעה קבוצות שלהם ושאר מולקולה בציור uh, מתארת את מבנה הגלובין את uh, ארבעת שרשראות הפפטיד טוב, קבוצת ההם הזו היא די מעניינת למעשה זה מבנה של פורפירין. אם ראיתם את הסרטון על חלורופיל אז אתם ודאי זוכרים את מבנה הפורפרין ממש במרכזו של החלורופיל היה יון של מגנזיום אבל במרכז של ההמוגלובין יש יון של ברזל זה המקום שאליו נקשר החמצן. לכן על ההמוגלובין הזה ישנן ארבעה אתרי קישור עיקריים. הנה כאן מאחורי המקום, כאן וגם כאן וכאן וכאן. אה, טוב, אז למה הקישור ההמוגלובין? אה, חמצן התקשר היטב דווקא כאן. אבל למה להמוגלובין יש תכונות אחדות שראשית עשות אותו כושר חמצן מעולה, והוא גם מצטיין ביכולתו להיפטר מהחמצן כאשר הוא צריך לעשות את זה. כך הוא מדגים משהו שנקרא קישור קואופורטיבי. זה פועל, נרשום, קישור קואופורטיבי. וזה פועל לפי העיקרון שכאשר הוא נקשר למולקולת חמצן, נניח שמולקולה אחת של חמצן נקשרת כאן, הצורה שלו משתנה כך שהאתרים האחרים זמינים יותר לקישור חמצן, וזה גורם לכך קישור האחד גורם אה, לאתר קישור אחר, ולהפוך אותו לזמין יותר לחמצן. אז תגידו, אוקיי, יופי. אז אנחנו יודעים שזה עושה אותו, את ה, זה עושה את ההמוגלובין, מצטיין בתור קולטן של חמצן, כאשר הוא נע בתוך הנימים הרעתיים, ב... דיפוזיה מהנודיות. אז אה, זה ממש נפלא בקישור החמצן עליו. אבל איך הוא יודע, כביכול, מתי להיפטר מהחמצן? זו שאלה מעניינת. אין לו... אין לה מוגלובין עיניים של מערכת GPS שאומרת, אה, טוב, האיש הזה רץ עכשיו, הוא מייצר המון פחמן חמצני בנימים שלו. עכשיו הוא צריך הרבה מאוד חמצן בנימים שמקיפים את שריר הירח הארבע ראשי שלו. אני צריך להוביל אליו חמצן. הוא לא יודע שהוא בשריר. איך המוגלבין יודע להפסיק לאחוז בחמצן? זה תוצר לוואי של מה שנקרא אלוסטריק אינבישן. טוב, זו מילה באמת אה, מפוצצת. אולי טוב שנרשום אותה כאן. Cola, אבל המושג הוא די פשוט ומובן. המילה אלוסטריק לרוב עוסקת בפעולת אנזימים, מדובר ברעיון שדברים מתחברים לחלקים אחרים. אלו זה אחר, כלומר הוא מתחבר לחלק אחר של החלבון או על האנזים, והאנזימים הם גם כן חלבונים, וזה משפיע על יכולתו של החלבון או של האנזים לעשות את מה שהוא עושה לכן ההמוגלובין מעוקב באופן אלוסטרי, על ידי פח, אה, פחמן דו-חמצני ועל ידי פרוטונים. כך שפחמן דו-חמצני יכול להתקשר לחלקים אחרים של המוגלובין, לא ידוע לנו בדיוק לאן, כך יכולים להתקשר גם פרוטונים. נזכור, חומציות פרושה רכוז גבוה של פרוטונים. בסביבה של חומציות גבוהה, גם פרוטונים יכולים להתקשר. אולי נצייר את הפרוטונים בצבע הוורוד הזה. פרוטונים הם המימן בלי אלקטרון, נכון? פרוטונים יכולים להתקשר אל מסוימים של החלבון שלנו, וזה מקשה לחלבון להחזיק את החמצן. לכן כאשר נמצאים בנוכחות הרבה פחמדו חמצני, או בסביבה חומצית, הדבר הזה ישחרר את החמצן שלו. וזה באמת הזמן המתאים לשחרר את החמצן. בואו נחזור על החבר הזה שרץ. יש הרבה מאוד פעילות בתאים האלה כאן, של הירך, ראשיים שלו הם שחררים הרבה מאוד CO2 אל הנימים. בנקודה הזו הם עוברים מאה עורקים אל הברידים, והם זקוקים להרבה חמצן. זה זמן מתאים להמוגלובין לשחרר את שלו. לכן זה ממש מוצלח שההמוגלובין הוא מעוקב באופן אלוסטרי, על ידי פחמן הדו-חמצני. כי הפחמן הדו-חמצני מצטרף אליו בחלק מסוים שלו, ואז הוא מתחיל לשחרר את בדיוק במקום בגוף. שבו הוא נחוץ. אז תגידו חקה רגע, מה לגבי סביבה חומצית? איך היא קשורה למשחק? אז מסתבר שרוב הפחמאן דוחמצני הוא בעצם מפורק. הוא חודר לפלזמה, ולמעשה הוא נהפך לחומצה פחמתית. טוב, אז נכתוב את הנוסחה שלו כאן. אז אם יש לכם 2 ואתם מערבבים אותו עם מים, הרי רוב הדם, הפלזמה, ומים, אז אתם לוקחים 2 אותו עם מים, וזה נעשה בנוכחות של אנזים, אנזים שנמצא בתוך תאי דם אדומים, והוא נקרא Carbonic Enhydrase, כן, עוד מונח, Carbonic Enhydrase, ואז התרחש תגובה, ובסופו נשאר עם חומצה פחמטית שנוסחה שלה היא H2CO3, H2CO3. Uh, הכל كان בשיבוי מיש卡尔, כי אנחנו שלושה חמצנים, שני מיומנים ו parchment אחד. זה יהיה חומצה parchmentית ו Torah מת פרוטון מיומן בקולט רבא. חומצות מתפרקות בקולט רבא בקולט רבא למרכיבים שלהם. בסיס בסיס ו פרוטון uh, מיומן. אז החומצה parchmentית מתפרקת בקולט. זה חומצה, למרות שרק כתיבים את הכל בצורה של uh, שיבוי מיש卡尔. אם זה מבלבל אתכם, או שאתם רוצים יותר פרטים, תצפו לי בכמה סרטונים בכימיה, על פירוק של חומצות ו תקופות שיבוי מיש卡尔 אבל בעיקרון זה יכול לתרום את אחד מהמימנים, אבל רק את הפרוטון, והוא את של המימן הזה, כך שנשאר פרוטון מימן H+, טוב הרי מסע אחד המימנים, לכן נשאר לנו רק מימן אחד, זה למעשה יון ביקרבונט, נכון? הוא תרם את הפרוטון, אבל שמר את האלקטרון, ולכן נסמן את זה בסימן המינוס. לכן כל המטען החשמלי מסתכם בניטרלי, וזה כאן. ולכן אם אנחנו אה, נים ברגל, בואו נראה אם אפשר לצייר את זה, נניח שאנחנו נים בתוך הרגל, זה משהו מעניין לדמיין. נצייר את זה באיזה צבע ניטרלי כזה, אנחנו נים בתוך הרגל, עשינו זום עליו, הוא תמיד מתפצל, וכאן יש לנו קבוצה של תאי שריר, שמייצרים אה, הרבה פחמאנדו חמצני, והם זקוקים לחמצן. טוב, אז בואו ננסה להבין מה יקרה. ובכן יש לנו כאן את תאי הדם האדומים, זה די מעניין, תאי הדם האדומים, הקוטר שלהם הוא 25 יותר גדול מהשרנים הנים הכי קטן, לכן כאשר הם עוברים דרך הנימים הקטנטנים הם דלחצים, דבר שרבה אנשים חושבים מכל לשחרר חולתם, וחלק מהחמצן שישנו בתוכם. טוב, אז יש לנו דם אדום שמגיע כאן, באיזה כבצ' הוא נשחת דרך ענים שכאן, יש בו הרבה המוגלובין, וכשאנחנו אומרים הרבה, מוטב שתדעו מיד, בכל תא אדום יש 270 מיליון חלבונים של המוגלובין. אם נסתכל את כמות המוגלובין בגוף האנושי, זה יהיה עצום אה, כי ישנם 20-30 מיליארד תאי דם אדומים, וכל אחד מה20-30 מיליארד אה, התאים האלה, בכל אחד מהם, יש 270 מיליון חלבונים מסוג המוגלובין. ככה שלא חסר לנו המוגלובין. יש לנו הרבה מאוד המוגלובין. אתם מוזמנים לעשות את החשבון של 20 או 30 מיליארד כפול 270 מיליון. בכל מקרה, זה היה קצת למסת תאי אדם אדומים, שמאווים בערך 25% מכל התאים בגופנו. יש לנו בערך 100 מיליארד תאים פחות או יותר. אף פעם לא, לא ספרתי אותם. בכל אופן, יש 270 מיליון חלקים של מוגלובין או חלבונים בכל תא דם אדום, מסביר למה תאי הדם האדומים צריכים להשיל את הגרעין שלהם, כדי לפנות מקום לכל תאי הם נושאים חמצן. טוב, עכשיו אנחנו נדון ב... זה אורק, נכון? הוא בא מהלב. הדם האדום זורם בכיוון הזה, ואז הוא משיל את החמצן שלו, ואז הוא נכנס לבריד. עכשיו, מה שיקרה שיש פחמן דו חמצני, יש ריכוז גבוה של פחמן דו-חמצני בתוך תא השריר. במשך הזמן, ורק על ידי, אה, מדיפוזיה, הוא יגיע אל, אה, אני אצייר את זה באותו צבע, הוא יגיע לפלזמה של הדם, הנה, ככה, וחלק ממנו יוכל לעבור דרך הממברנה, וממש לתוך תא הדם האדום. בתוך התא יש את האנזים קרבוניק אנהיידרז, שגורן לפירוק של ה... CO2, אל... או שבעיקרון הוא חומצה פחמתית, שהיא יכולה לשחרר פרוטונים. ובכן, אל... הפרוטונים האלה, כפי שלמדנו עכשיו, יכולים לעקב באופן אלוסטרי את ספיגת החמצן על ידי המוגלובין. לכן הפרוטונים האלה מתחילים להתקשר לחלקים שונים, ואפילו לפחמנדו-חמצני שלא יגיב, כלומר, שיכול גם לעקב באופן אלוסטרי את המוגלובין. לכן הכל נקשר לחלקים אחרים, וזה משנה את הצורה של חלבון ההמוגלובין במידה מספקת בכדי שהוא לא יוכל להחזיק את החמצן והתחיל לשחרר אותו. כפי שאמרנו היה קישור קואופורטיבי, ככל שיש יותר חמצן כך הוא קושר יותר טוב ויותר הרבה. כאן קורה ההפך, כאשר הוא מתחיל לשחרר את החמצן זה נעשה יותר קשה להחזיק האחרים. וכך כל החמצן משתחרר. כך... לפחות לדעתנו זה מנגנון מדהים ומבריק, כי החמצן משתחרר בדיוק איפה שצריך אותו. הוא סתם אומר, אני עזבתי את ועכשיו אני בבריד. אולי עברתי דרך כמה נימים בדיוק כאן, ואני עומד לחזור לבריד. תנו לי לשחרר את החמצן, כי אז ישתחרר החמצן ממש אה, בכיף ככה לכל הגוף, לאיפה שצריך אותו. המערכת הזו, בגלל שהיא מורכבת באופן הלוסטרי, על ידי פחמדו חמצני וסביבה חומצתית, זה מאפשר לה לשחרר אותו ביותר, איכן שיש הכי רבה פחמנדו חמצני והנשימה הכי מאומצת. זה באמת מדהים, שיטה מדהימה, כדי לקבל הבנה עוד יותר טובה על כך, יש לי כאן דיאגרם שמראה ספיגת החמצן על ידי המוגלובין, או כמה רווי הוא יכול להיות. אולי תראו את זה בשיעורי ביולוגיה, וזה טוב להבין את זה. יש לנו על ציר x או הציר האופקי, יש לחץ חלקי של החמצן. אם למדתם בכימיה לחץ חלקי, אז אם יודעים שלחץ זה באיזה נתקלים בחמצן. הלחץ נגרם על ידי גזים או מולקולות שנתקלים בהם. זה לא בהכרח מוכרח להיות גז, אלא פשוט מולקולות שאנחנו נתקלים בהן. ואז הלחץ החלקי של החמצן הוא הכמות אשר מיוצרת על ידי מולקולות חמצן שנתקלים בהן. תוכלו לדמיין שככל שנעים לצד ימין יש יותר ויותר חמצן מסביב, ולכן תתקלו יותר ויותר במולקולות חמצן. בעיקרון זה מסביר כמה חמצן יש בסביבה כאשר זזים לימין לאורך הציר. והציר האנכי מסביר לנו כמה רבויות הן המולקולות של ההמוגלובין. המספר 100% יסמן שכל קבוצות ההם על כל מולקולות חלבון המוגלובין נקשרו לחמצן. במספר 0 יסביר שאף אחד לא נקשרה. כלומר, סביבה עם מעט מאוד חמצן, דבר שמראה למעשה את הקישור הקואופורטיבי. לכן נוכל לומר שאנחנו דנים בסביבה דלה מאוד בחמצן. לכן, כאשר קצת חמצן נקשר, זה נעשה יותר ויותר סביר שיותר ויותר החמצן נתקשר. מיד כאשר קצת, כלומר זה מסביר למה זווית השיפוע הגדלה, לא ניכנס כאן לאלגברה וחשבונאות, אבל כפי שאתם רואים, יש מצב שטוח ואז השיפוע גדל. לכן כשאנחנו קושרים קצת חמצן זה נעשה יותר סביר שנמשיך לקשור עוד ועוד. בנקודה מסוימת זה יהיה קשה לחמצן להתנגש בדיוק במולקולות המוגלובין הנכונה, ותראו שהוא כאילו שהקישור מזורז בערך כאן. אבל אם יש לנו סביבה חומצית שיש בה הרבה פחמדו חמצני, שאז המוגלובין מורכב באופן אלוסטרי, זה לא יהיה כל כך טוב. לכן בסביבה החומצית יהיה השיפוע עבור כל רמה של לחץ חלקי של חמצן יהיה פחות המוגלובין קשור. זה אולי בצבע אחר ואז השיפוע ייראה ככה, הקומת הרביעה תיראה משהו כזה. אז זה בסביבה חומצית, אולי יש קצת פחמנדו חמצני בסביבה. ואז ההמוגלובין מעוקב באופן הלוסטרי, וסביר יותר שהוא ישחרר את החמצן בנקודה הזאת, נכון? בגלל הסביבה הזאת שלו. טוב, اا اا اا اا اا לא اا כמה זה اا אתכם, אבל اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا לא צריך GPS או اا اا אני עכשיו اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا